قضية المولد هل هي أهم من قضية تحكيم الثرانين الذي هي كفر والذي هو معمول به في كثير من البلاد الإسلامية ما رأي سماحتكم يعني في ذلك؟ تحكيم القوانين منكر أيضا هو كفر أكبر إذا بعد حكم الأوضاع والتقاليد التي وضعها الرجال وإذا استحل ذلك فقد كفر وإذا فعل هذا الاستحلال فقد أتى منكرا عظيما ونوع من الكفر الأصغر والظلم الأصغر ولكن هذا مستمر وإنكاره مستمر وأما الموالي تدور كل سنة تدور كل سنة مش بالدين فوجب إنكارها وأما ما يتعلق بالأوضاع التي هي قوانين القوانين فأمرها أوضح للناس يعلمون أن منكرها وأنها باطلة وأنها شر عظيم ولكن لا كذلك الدول تصرف عليها ونسأل الله أن يهديها ويردها للصواب